Itt laktam. 15 hónapot. Szép volt, jó volt. Nem lépek be, mert most mostam fel. Itt lehet kajálni. Agyasztal. Pult. Víz nincs, szivattyú van. Főnökszék, karfával. Albós fotá, Cica kutya. Hangos zana. Ez a szoba nem érdekes. Már csak fel kell mosni és újra költözés. Költözni el.